Morjes. Aloitetaanpa sitaatilla. Hölmöt ovat liian varmoja itsestään ja viisaat puolestaan liian epävarmoja. Tämän luetaan monesti filosofi Bertrand Russellin nimiin. Ja tota, tähän kyllä sinällään... Ää, piileytyy kyllä aika, aika paljonkin viisautta tuohon, tuohon tuota, aforismiin ää, si, siinä mielessä, että oikeastaan mitä enemmän niin kun oppii asioita ja mitä enemmän ää, tulee niin fiksummaksi, niin sitä enemmän alkaa epäillä itseään, koska kehittyy kyky katsoa asioita usealta eri kantilta ja monesta eri näkökulmasta. Ja sellaista niin kuin absoluuttista varmuutta on aika vaikea löytää mistään asiasta, joka on vähänkin enemmän monimutkainen. Jo. Mutta sitten äh, tällaiset yksinkertaisemmat, ihmiset niin tota, pystyy sitten tota, antamaan vastauksia, jotka ei ole punnittuna monelta eri näkökulmalta. Ja, tota, ää, se tietysti tarkoittaa sitä, että he ovat tästä vastauksesta absoluuttisen varmoja, joka, joka sitten johtaa siihen, että koska he ovat täysin vakuuttuneita tästä kannastaan, niin se on heidän helppo perustella myöskin suurille ö, ihmismassoille. Ja, tuota, tässähän voi, niinkun, voi niinkun nähdä, että esimerkiksi historian paha-maineiset diktaattorit, niin ne ovat aivan täysin vakuuttuneita sitä kannasta, että se mitä he tekevät on oikein ja se on ainoa mahdollinen vaihtoehto. Eli äh, siinä mielessä niin ihmiselle on aika vaikeata oppia sellaiset 200, jotka kuuluu en tiedä. Eli meillä monesti niin täytyy, aina, aina niin on joku näkemys ja mielipide oltava, vaikka ei olta sitten asiaan oikeastaan niin perehdytty tai ei sitä tiedettäsi. Mutta se, että sanoo, että en tiedä, en ole perehtynyt asiaan, niin se on yllättävän vaikeata, koska... Se Siinä on joku, joku niin sisään syntyneen tarve, että aina pitää löytää vastaukset ja vaikka niitä ei tiedetä niin sitten teeskennellä ainakin, että tiedetään. Ja tuota, tämä tietysti on, on pitänyt paikkaansa aina. Mutta. Ehkä tämä ymmärtäminen niin vaatii aika paljon pohdiskelua. Ja tuota, tietysti tämä nykyaikana korostuu siinä mielessä, kun tietoa tulee niin paljon jokaisesta tuutista, niin yksilön vastuu kasvaa aika paljon siinä, että mitä tietoa haluaa Uskoa, mitä pitää uskottavana, mikä on humpuukia, mikä on salaliittoteoriaa, mikä on virallista totuutta, ja pitääkö tämä virallinen totuus paikkaansa. Eli siinäkin mielessä niin on, on vähän sellainen modernin ajan ongelma, että ei oikein aina tiedä, että mihin pitäisi uskoa että joskus äh, 40 vuotta, ehkä vielä 30 vuotta sittenkin, niin kun internet ei ollut vielä lyönyt läpi itseään ja ei, ei todellakaan ollut jokaisessa kodissa käytettävissä, niin silloinhan pääosa tiedosta niin saatiin meille niin kuin valmiiksi mutusteltuna ja pureskeltuna, että Arvi Lind istutui Illalla puoli yhdeksältä penkin pöydän taakse ja luki meille puoli yhdeksän uutiset ja se oli sitten totuus. Että tästä ajasta niin maailma on aika paljon muuttunut. Ihan siis siinä mielessä, että nykyään on periaatteen tasolla... Esimerkiksi tällä tapaa YouTubeen kautta, niin mahdollisuus periaatteessa saavuttaa miljoonia ihmisiä viestilleen. Totta kai käytäntö voi olla sitä, että ei, ei se niin helposti onnistu, mutta se on teoriassa ainakin mahdollista. Ja tämähän on jotakin aivan uh, ennen kuulumatonta, että vielä 30 vuotta sitten, niin jos halusi mielipiteensä julkilaajalle joukolle ihmisiä, niin piti tyyliin kirjoittaa hesaari mielipidekirjoitus. Ja hyvin todennäköisesti sitä ei koskaan julkaistu. Että siinä mielessä maailma on kyllä muuttunut, aika valtavasti niinkuin tiedon välityksen suhteen. Ei myöskään ollut blogeja tai tämmöisiä sosiaalisen media-alustoja, jossa saa tosi nopeasti sitä viestiä levitettyä. Mutta ehkä tämä, tämä kaikki tämä moderni maailman hektisyys ja tiedonvälityksen nopeus, niin Ko korostaa sitä, että miten tärkeää on ö, joskus osata sanoa, että en tiedä. Ja oikeasti, oikeasti niin kun, ö, perehtyä niihin asioihin, joista jonkun mielipiteensä meinaa sanoa. Ö, ja ehkä tässä... Nyt ajatuksena tässä videossa on se, että se, että sanoo en tiedä, niin se ei ole heikkouden tai huonouden merkki, vaan päinvastoin usein se kertoo viisaudesta. Että ei lähde laukomaan omia mielipiteitä asioihin, joihin ei ole aidosti perehtynyt. Eli, eli Kannattaa, ja ehkä kaikkein niin kuin räikein esimerkki, mikä nyt tulee mieleen, niin on nämä esimerkiksi Facebookin kommenttikentät niin uutisiin, ja tästä on ehkä aiemminkin maininnut, että se ei niin kuin tuota kenellekään koskaan ikinä mitään hyvää, että sinne lähdetään uutista lukematta kommentoimaan jotakin typeryyksiä pelkän otsikon perusteella Siis tää niinku kuvastaa sellaista tyhmyyden ja välinpitämättömyyden tasoa mitä on vaikea edes sanoin kuvailla eli sitä ei kannata kyllä tehdä kenenkään se on vaan yksinkertaisesti typerää ja se on tietysti yksi heijastuma siitä, että miten vaikeata meille on sanoa, en tiedä, äh, vaan aina pitää sitten päästä pääsmäröimään, jollakin tavalla ja se oma ei niin valistunut mielipide saada tuotua julki, niin lopettakaa sellainen, jos joku sellaista tekee todella typerää ja Tosiaan kannattaa ehkä tästä videosta muistaa se, että en tiedä, ei ole heikkouden merkki. Sitä kannattaa viljellä aina silloin tällöin, kun on epävarma asiastaan. Osoittaa kypsyyttä, henkistä kasvua ja viisautta. Mutta tässäpä tämän viikon pohdiskelut ja palataanpa seuraavalla kerralla. Moikka!